אני אדבר על כמה עניינים בקצרה, על כמה פרטים. דבר אחד, רבינו מביא בתורה הנה, כי יש מידע ניצוח ומחלוקת ומלחמה, ומידע הזו הסבעה מידומים שעדיין לא עבד בהם את כאיקר מידת הניצחון הניצחונו מהדמים כמו שכתוב ויז ניצחון פירש שרשי דמים וצורך כל אחד לבטל מידת הניצחון והמחלוקת ולרדוף אחר השלום כי לא מצא הקדש כל הוא כלי מחזיק ברוכה אלא השולם וזה, זוכ... וזה זוכים אמר רבה על ידי שי דבר בטוירה בתורה בתפילה הדייזה יש כל שונה אחרי כן הרבה מסביר פירושו אנחנו ציו מחשב במספר ספירה סוומר אנחנו עוד יום שייכים למידה לספירה סנצח היום בלילה מתחילים ספירה עוד מי مش מבינו מה מה זה כל עבודה בימי ספירת העומר זה להכין את עצמנו לקבלת התורה מה זה נקרא להכין את עצמנו לקבלת התורה קבלת התורה זה צריך להיות איש אחד בלב אחד אחדוס אחדוס זה מה שצריך לקבלת התורה צריך יש לנו מסג דרך ארץ קד מלטו. דבר הראשון צריך להיות דרך שזה הכנה לקבלת התורה. וזה עבוד מה שבימים האלה, שאנחנו מכינים את עצמנו, במשך מפסח, מי הציע סמצרים, בכל התכלי של הציע סמצרים, אז כמו שכדש ברוך הוא אמר למוי שרבינו, שאחר כך תזכו, תואבנו לתאילוי כמלאר הזה, שעסקו לצאת ממצרים, ועסקו לקבול לסת תאירי. זה כל התכליס. כל התכליס. כל התכליס של עם ישראל, עם ישראל, התכליס הוא תעירי. בלי תאירי, אז חס ושלום, יכולים להיות כמו כל אומות כל התכליס של עם ישראל, זה, זה שקדוש שיש לנו תורה. בלי תורה זה שום דבר. תורה זה כל כולדפילה, אימוני, הכל. אבל דבר לישוב, ועכשיו בימים האלה, שאנחנו נמצאים עכשיו לפני, לפני שבועות, מפסח, מספירה סאוימן, מ-122, שלנו זה האחרונה לקבל לסתויר. מה זה האחרונה? דרך דרך אחרת אנחנו מדברים, זה הכוונה מידס טוילס, של טובות, שלבן אדם יהיה לו מידות טובות. וזה המם של מי ספירה סאוי מר, של מי ספירה תאומר, יש אפילו היום ספר, אסלארתם לכם, שיש שזה כנגד ממכי דברים שהתורה נקנית בהם, והיום המם טט, זה היום האחרון, זה כולל את כל הממחת. פירושוי, כדי לזכות לתורה, יש הכנה לפניכם. וזה דרך, והעיקר האחרון זה המידס, שלבן אדם יהיה מידות טובות. לא מחלוקת, זה מה שכאן עוד פעם תנראה. מידות טובות, זה העיקר תכליס. אנחנו מוצאים בגמרה, שאחד שלומד תורה, ואין לו מידות טובות, מה חזל אומרים? או ש... ש... ש... ש... אוי חס ושלום לאוויב, שלימדתו איראוי, שככה זה, אבל מי שלומד, תוירא עם מידות טובות, אשר אוויב, אשר אימוי, שלימדתו מה רואים? הכל תלוי במידות הטובות שאדם לומד, התוירא, זה נקרא התויר הסחיים, התוירא צריכה להביא את אדם למידות טובות, להכנוע אל הענובה. רב נוסן מריח להידבר, בכל שמיש עוד כמה פעמים, אם, אם יהיה, לא יודע אם יש כמה עניינים, אני לא רוצה להעריך וידיו. רב נוסן מריח לדבר על העניין הזה, שלכן, אחד ש שאומרים, פרקי אבות, מפסח עד שבועות, זה נקרא דרך הרץ קדמל אתר. ולהגיד לנו, שמויש הקיבל תירה מיסינאי. אז לכוי רעומה זה מידס, וכל אחד אומר, שימנה צדי, כל, כל תני אומר שמה כל מיני דברים, אז שלא נחשוב שהעמידות זה כאילו הצדיקים, והנהגות של הצדיקים זה מחידשו מסיכלום, כמו שיש היום, ב, ב, ב, יש, יש כל מיני פסיכולוגים, כל מיני אנשים שמבינים בחינוך, כל אחד, יש לו שכל גדול, יש לו שכל טוב, אומר כל מיני הנהגות, כל מיני דברים, כל מיני מה שנראה לו בחינוך, בהנהגות, בדרך חרץ, ככה, ככה זה אומר, אז זה מה שאנחנו, לכן, אמישנר אומר, תדע לך, מה הנוגס, מה שחזל תקנו לנו, מה שלומדים בפרקי אובס, זה לא שאנחנו נבוא ונגיד, שזה זה פסיכולוגיה זה זה דרוקרת זה סיחלי זה זה מה שאנו לא תדא לך שזה את כל קבור לם תיירם מיסיני? זה את תיירם אשר יסאר לו מיסיני? זה כל שאנחנו יודא שדרוקרת צקלת על התינן, זה אחקן על התינן, ו- ו- תיירת סיחלי מאוד ב mirrored שמים, תיירת סיחלי מאוד בקדושה זה מתבטא. זה לא רק שאדם חושב רק שוודאי שהולך למקווה, ודאי, זה אנחנו רואים שזה המקווה ששבועס, גדושה וטיירה, זה מתבטא שבן יש לו מידות טובות, שאדם לא כועס, שאדם יודע, בפרט, כעס רב' נוסטן כמה פאמים על העניין הזה, ש, שבימי הספירה, לא, ב, ב, ב, בכל שמיש בכל בכוח הרשואה, בחלק שבלחס שב, כוח והרשואה שם, רב נוסן מעריך לדבר שדווקא צריך להיזהר בעמים האלה מעניין של כעס, וזה כאן, את זוכו רוי סאיש לטי וזה כאן, היה הרב חשיל שהיה בא כאן לאור יהודה, תמיד היה עורר את זה שבימי ספירה סאוימר, תמיד היה מדבר שבימי ספירה סאוימר אדם ייזהר מכעס. רב נוסן מסביר זה שזה נקרא חומץ ומעצר, חומץ, שזה עניין של כעס ורב נוסם מסביר זה שזה נקרא בחג נידוי בפסח נידוי נמעל התבועה מה זה התבועה תבועה זה עניין של הפרנוסה תבועה, אני אומר בקצרה ב, ב, ב, ב, ב, בפסח נידוי נמעל התבועה זה הפשט על השפה של מה השיוציא ממצרים אחריכן יצאו ברחוש גדול, יוצאים, יוצאים עם פרנוסה, עם שפע, שכמו שרבינו אומר, אני ידי השירוס זוכים לתבון הסטירה, תראה, דע שצריך להיות השירוס, כדי לזכות לתבון הסטירה, לא שאנחנו מחפשים השירוס, אבל כדי לדעת תבון הסטירה, כדי להבין את התירה, צריך מויח רגוע, מויח שזה, ואומר אדנוסנט, שזה בימים האלה שיורד השפע לקראת ישראל מפסח יורד השפע שזה עטוו נדיינה בחג הפסח נדיינה מעטווה זה טווה זה זה העניין של פרנוס איניין קמח אתם יר אז החונה اخي גדולה לזהר מעינה של הקס בפרת רב נוסן מעריך לדבר מזה גם כן מהעניין שהשבוע אנחנו היום, היום בלילה זה נקרא פסח שני, נראה עוד מעט, נראה על זה אם יהיה זמן. אבל מתי התחיל היריד הסמן? חודש שמים אחרי פסח. מתי שנגמר רוגות מצות שהציעו ממצרים? היה לזה תאמן וזה התחיל השפה ואומר רב נוסן כדי חס ושלום. לירד וylim ובקול שנה ושנה זה פרינה משימהת כמו ביציאת מצרים הייתה פרינה משימהת כח יש גם יורד יורד שפע, וזה אווידה שלה <אף> יור, יורד יורד ש יורד שפה אז אדם צריך ליזהר ממלבור לדייקאש וזה כבר אולי הזכרתי, שאני אומר, מגיע יום שישי בצהריים, יורד שפע לעולם, מגיע שבס קוידש, יורד שפע לעולם, יורד שבס, זה מה שאנחנו אומרים בלחד כי מקורר הברוכה, השבס משפיע הברוכה בשפע והצלוח, לכל העניינים, לכל העניינים, בונה חיים מזויני, רפוייש מישוייש, הכל, הכל זה מתחיל משבס, שבס ולכן לפני שמגיע השבס, אז היצרור מעניח את עצמו לאורך ולרוחב שנעבוד לידי כעס. כעס זה הפגם האימוני, כעס זה כאילו עובד דוד כל הכועס כאילו עובד דוד וזה מה שרבינו מביא בתוירה שהכעס מונע את כל השפה זה כעס מונע את הפרנסה, מונע את הכל. למה אני אומר את זה? בימים האלה זה ימים של שפע בזוהר קודש כתוב, בזוהר קודש כתוב שבפרט מפסח שני, תארים פסיכיים זה נקרא, השערים נפתחים, אפילו אפילו מתוך כל ימי הספירה, מתוך כל ימי הספירה, כמה שהימי הספירה יש עליות, יש ירידות, יש מי שיודע שי כמו שרב נוסם חותב בלכספיקודם, מביא את הכוונס סבי של, של הכוונס, יש קאטנס, יש גדלס, יש גד-גדלס רישן לפני קאטנס, בחקול בחקול, כל הקבונות ש-שimei ספירה סועים. אבל דבר העיקרי צריך לדעת ש הספירה יורד יורדת שפה, וIORדת שפה צריך לזהר, כמו שרב נוסם 쓰여 ב-ב-אינקס בימי... ב-קודנ. רב נוסם ספירה סועים מרמי פסח עד שבועות וב-מם ואז אנחנו מזכירים לעצמנו את הזיכון על מדעוסה, כמו שהיום, היום זה 28 ימים, אז אנחנו מזכירים כל יום, כך וכך ימים עברו, עברו. אז אומר רב נוסן שעל ידי שאנחנו סופרים את, 50, את 49 יום, אנחנו צופנים ב ב ב ב ב ב ב ב שלנו ב ב ב שלנו ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב השנה, ב ב ב ב ככה ב ב ב ב ב ב ב ב ב שאנחנו צריכים ב ב שלעבוד על עצמנו את הבחינה הזאת שרב נוסן חוטב בסוף שעיקר כבונה ביל חספקוד דלת זה רב נוסן חוטב שהעיקר העניין שסבירה סאוימר הכבונה שאדם שהאדם ידע שכל שעה ורגע אינו הולך לבטול כל יום ויום שלא ילך רגע אחד לאיבוד וזה נקרא שבע שבתות תמימות מה זה תמימות? אין אפסק. כל השבע שברות צריכים לחזוק בתמימות. מה שהזמן לא יבד. אבל לבי צחקה תמיד שומר מאוד על הזמן. אבל לבי צחקה אומר, זה הכל לקבל לסעת תוירה, לדעת, לשמור על הזמן. שיום זה יום, זמן זה זמן. שלא יום בלי לימודת תוירה, שלא יום בלי, בלי שיעורים קבועים, בלי קצת אמיר הסטילים, בלי קצת... משניות, בליל המוד סיפרה רבינו, בליל המוד דע קמורי. אדם צריך לדעת, כל יום ויום זה זה כמו יעלום, ספיר זה מלשון ספיר ויעלום, זה זה כמו שיעלום מאיר. ובתוך הדברים, רב נאשנ מרח לדבר, רב נאשנ חותב שאייקר, אחקן לקבול הסתירה לאור שאי אפשר לקבל את התרקעים שיודעים שהעיקר הוא היום הזה, שהאדם בו, ולא נדחות מיום ליום, כי מי אדם מינוי וספורי. שבנדם שבן אדם זה ימנוי לספור, כמה ימים יהיה כאן בעולם הזה, ואחריכן אומר, ואחריכן רבנוס מרח לדבר שזה נקרא, שאי אפשר לקבל תאטר רק על ידי הבחין העיים בכל, לתשמור, אבל אחריכן הוא אומר, בסוף, בסוף הוא אומר, הוא <coughs> אומר, ואלכן צריכים לספור היום מבפה מולה, כהדיבור יש לו כוח גדול להזכיר את אדם, אפילו בעת שהוא לא נקים מזומתו. אנחנו בימי ספירה סוימר, אנחנו עוד הגענו לשלעים, אנחנו נמצאים עוד יש לנו מידת הניצחון, יש מידת המחלוקת, יש לכל מיד אדם יש לו מחלוקת, וזה מה שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, שזה נקרא בספרי קרבו מה שיש, אבל לא שאנחנו צריכים להתעקן, ומי שיודע זה על פי רי, יש בשאנחנו מברכים ברוך אתה ה' יש כוונה של ההבלעת דמים, בתוך השם, בתוך השם מה, אנחנו עושים כוון נשאב, לא אז דומים, זו הכוונה להתקן את הדומים האחורים שיש בנו. אז רבנוס נוד אומר, אומר כאן, ועל כן אנחנו סופרים, צריכים לספור הימים בפה מלא, כי הדיבור יש לו כוח גדול להסתיר את האדם, אפילו בעד שאינו נקי מזומתו. כמו שכתוב מדי דאברי בוי זוכר זכרנו, שמזכירים כל יום, אז זה נזכר לבן אדם, זה נכנס למויח, שהאדם כל יום מזכיר, היום כך וכך, היום זה כך וכך, אז, אז זה לאט לאט נכנס בתוך הלב. ואווה, אומר רב נוסט, אבל על ידי ששפנו, מם תת ימי ספירה, וזכינו לצאת מזואמס מצרים, ולקבל את התאירה אז אין צריכים עוד אחר כך לספור הימים בפה מלא בכל יום, בשער השנה. כי ממילא זוכרים לזכות, לזכות, כי ממילא זוכרים לזכור זאת בכל יום, עדי כבר שמשחנו עלינו הקדושה, על ידי ספירה, וקבול אתם יראים, כי זה הקדושה, מה זה יקר אקדושה לisko בכול יום ויום שזה איום מנוי וספור וצרחים לנצח ידי חובת היום וזה איום דרכי אז אנחנו מנסים לומר מה זה Ashley מס מה שיש לברנAdam שAdam יודע שاليום זה יום שעולם זה, זה, זה כל יום ויום זה זה, זה חשבונן נפרד לנצל את היום זה הקדושה. ודאי, על ידי שאדם יודע למעלות את היום, הוא יודע שהיום זה יום, אז הוא מנצל כל דקה ודקה לתורה לעבודת ה' אז אחרי כן, מנצל כל דקה לתורה ולעבודת ה' זה הגדושה הכי גדולה, כמו אברום, צל אברום הבינו? ואברום זוקן בא ביומים, הוא בא שלו, הוא לא ועילת ביותר שאדם לא מבנה את הזמן שלו, אדם יושב ולומד, אז הוא דבוק והשם יתברך. אדם, אדם יושב ולומד, אז הוא דבוק והשם, אתם הדביקים ב'השם, אלוקיכם חיים, כולכם היועים. שברגע שבן אדם דבוק והשם, זה הקדושה הכי גדולה מה שיש. ברגע שאדם עושה מצווה, אז... בכל מקום אסתיר את שמי, אבוא אליך ורחתיך. אורחיים המאה הקדוש אומר, ברגע שבן אדם עושה מצום, יתלבש בו עצמיות הקדושה, עצמיות של שם הוויים, יתלבש בבן אדם. הפשט הוא שורא על בן אדם, קדושה ותארה, וזה היקר הקדושה, שאנחנו מכינים את עצמנו בימים האלה, לקבול לסעתו עירה. להכונה לקבול לסעתו לקבל על עצמנו קבול לסעתו עירה. עוד מעט וזה כל האבודה וזה רב נסים ממריח לדבר בריחס בקדון אלוחי אלוחי איי על איניה זה של אלוהי באוי על על של אדום הראשון ומבוי אז מavi ואלקן ירד דאמר לישראל במאה ספירה בתתובה ביאר עד אותו יום מחלו מרקוד שום שום מצה שיצים ממצאים שתמם באוי גם תמה וחזל אומרים לנו, לא ניתנה תוירה, אלא לא אוכל אמן. אמן ירד בימים האלה כי זה ההכנה לקבלת התורה. ורב נוסל מסביר, מה זה ההכנה לקבלת התורה? כי אמן היה הפך כל חטא עוד אמר ראשון, כל הזרמה שלנו, במה זה נוצר, שאכלו את הצדת, אכלו דבר שאסור לאכול. מה זה התאבות עולם הזה? מה זה התאבה? אדם אוכל אכילה שלא כראוי, אז האכילה הזאת, אדם אוכל בשר לא קשר, אדם אוכל בשר, דבר גזול או משהו, נכנס בתוך קרבו, מה חלים אסורים? זה מתאמל אותה דם. זה ההפך, מה שכל העבוידה שלנו בימים האלה, שהימים האלה לזכך את הדם שלנו. לקדש את עצמנו. מה זה נקרא לקדש את עצמנו? זה מה שהרבינו כאן מביא מדעת הניצחון והמחלוקת. המידה הזו באה מהדמים שעדיין לא עבד בהם את השם אדם צריך לעבוד את השם יש ברוך, בכל טיפס דם שיש בקרדו. כמו שיש כל עצמו, יסייטר מרנה, ככה אדם צריך לדעת לעבוד את השם מסברך עם כל טיפה דם. ורבינו מגלה לנו מאיפה יש לנו נטייה כזותי, שיש מידת הניצחון, אדם רב עם השני, יתקש, אני צריך לראות לשני, אני נוצח, אני, אני, אני, אני נוצח. אומר רבינו, זה נובע מדמים שלא עבדת השם. מאיפה נובע מדת המחלוקת והמלחמה, מידמים שלא עבדת השם. וזה כל החנה שלנו לקבלת התורה. מה מפריע לנו לשבת ללמוד? מה מפריע לנו לעבוד את השם? חסר לנו ת, אשר אנחנו לא יודעים, that Hashem is medaming, is zachim, that Hashem is shomer. The day we can see this. The day there is taking a blood test, that Hashem is shomer. Taking a blood test and doing a blood test, as as we know, if there is a lack of אבל אם הוא נמצא בסכון, אז נפושס. זה נקרא אדומים אחורים. אדומים שלנו לא נקיים. אנחנו ממחול, מאוכל שלו כאוגן, מהאווי רס, אדומים שלנו, אדומים אחורים. וזה העבוד שלנו לנו ביומים, ב, ב, בימים האלה, להכין את עצמנו לקבלת התורה, לזכך את עצמנו את הגוף שלנו. לזכך, זה הפשטו, לזכך מבחינה פנימית, לזכך את שאדם שהדם יהיה זך ונקי, שהדם לא יהיה, כמו שאומרים, שאדם שלנו לא יהיה חלודה, שלא שלא יהיה, יהיה נחלוך בדם, לא יהיה זיהום בדם, שהשם ישמור, ידוע, מי שיודע, חס ושלום, יש חולים שנמצאים במחלקות, בבתי חולים, חס ושלום, יכול, הם יכולים לדבק מהשני, בזיוום יש כזה מושג, יכולים לדבק מה זה. יש לפעמים שאדם יש לו חבר לא טוב, יש לו חברים לא טובים, והוא, והוא נדבק בזה בזיום. ומקבל מקבל מהשימים מידות לא טובות. ולהידך גייסה, שאדם מדבק בצדיקים, אדם מדבק בתלמידיך חכמים, אדם מדבק יראה מירי השם, אדם מקבל על עצמנו מי, מצווה ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול בתורה, שאדם חושב על השני, אדם זה מידות טובות, זה הכנה לקבלת התורה, וזה עבודה שלנו, של לעבוד את השם, ב ב ב באחדוס, מה זה אחדוס? זה שייך, אנחנו נמצאים, היום מתקנים את הספיר הסעוד, מה זה? לפני כן אני רוצה להגיד, מה זה היה, רב עברון ברבן נחמן, אולי כבר פעם איך דיברתי את זה, רב עברון ברבן נחמן בכוח ויור מביא, שכל הסובב של הספירה, כל הסובב של הספירה, ככה בחוכמר מרבי שם החותב, שסובב את הספירה זה ספירה סענצח. זה העמידס הניצוח. כך אומר, וזה האמצע של הספירה, אמנם אני לא, אומר שזה כמו יש בתחיל הספריה, יש עיגולים, ובתוך העיגולים יש נקודס המרכז, זה המרכז של הספיר, זה נצח של זה שזה הצווי. רבינו, זה בחינס נצח של ככה ככה, מה זה נקרא, זה היום מה-25 של הספיר, שזה היום צווי של הספיר. ופרטו כותב, שמתי שנצח, נצח של בנצח, נופל בשבש, שזה הבחינה, שבש זה גם כן, זה הבחינה הכי גדולה. זה היה השבש מה שהיה. אבל, אנחנו אין, בגרסב אומרים, לא שעבר את זה. הנצח, ספרנו ספירס הנצח, התקדמנו בעוד. נצח, מה זה בחינה של נצח, כבר אולי פעם אחד הזכרתי, ניצחתי ונצח. נצח שבנצח זה, נצח יש בזה שתי מובנים. וזה הניקוד של הצד, כשאנחנו שייכים לרבינו, אז גם אצדנו יש זה. כשאנחנו נכללים אצל הצדיק, יש בחינס נצח, נצח. מה זה נצח? רב נוסן מביא, נצח זה מובנים. נצח זה כמו שכאן אנחנו אומרים, יש מידע סניצוחן, יש מידע סניצוחן, ויש נצח מלושן ניצחיות. זה גם נצח. שתי, שתי מובנים יש בנקודס הנצח. נצח זה נשון ניצחון, ו Netzach זה לשון ניצחיה. אומר אבנוסף, מתי יש תמיד שאני ניצחן? מתי ש? מתי בצד אחד ניצ ניצחן זה נובע ממדומים שאדם לא רבית Hashem. זה לא זה לא קורבן. זה ארה שבקרבה. מה זה ניצחן? אבל בצד השני, מתי שיבן אדם חושף על שלו, על אלמדואסי? וזה כלי ימי הספירה, מה שאנחנו מקודם הזכרנו, שלחשוב שהיום זה יום, ושזה לא יעבור היום, הימים לריק, ושאדם ידעת התכלי שלו, זה, זה הניצחון אמיתי. זה הניצחון. הניצחון אמיתי זה נגד היצר הורה. זה מה שמי שמקשר את זה, בזו ירק קודש כתוב, ורב לדבר זה בינכס, חס... ראש חודש, ביל חסוקס, לולב, מה נוצח, מה נדארד קרו וביודא. מי זה נקרא שנוצח? מי שאוכס תכלי זין בידיים שלו. מה זה? מי שאוכס את ארבע מינים, זה שם הכתוב. לגבי ארבע מינים. ארבע מינים, מה זה ארבע מינים? ארבע מינים, במדרושים כתוב זה על של האחדוס. לולב, יש עשרה את רוב זה, זה נקרא טעם וגם פרי יש זה טעם טוב וגם פרי זה מרמז על חלק מכלל ישראל שיש להם מעשים טובים וגם לומדים תורה יש טעם בלא פרי ועל זה לא אוכלים את זה יש יש אה? טעם בלא ריח, טעם ריח. אה, את רוב זה טעם וריח ויש עדסים שיש בזה ריח אבל זה לא פרי, ויש הרובש זה לא טעם ולא ולא ריח. זה נקרא ער ונחל, זה אנשים עמי הרצות. אבל מה אנחנו עושים? לוקחים את הכל וקושרים את זה ביחד. אומר רב נוסנד שהעיקר זה ער ונחל? למה? על ידי, על ידי שהער ונחל, עמי הרצות, מקשרים את עצמם להתרוג וללולה ולהדסים, אז הם מתבטלים והם זוכים למדרגה. זה היקר. היקר זה אנחנו צריכים להתקשר ללולב. לולב זה מסמל את הצדיק, ועל ידי שאנחנו מתקשרים לצדיק, אז כל עם ישראל נכללים ביחד. חזל אומרים לנו אפילו, אין תפילה ולא פה איש ישראל. וזה סוד אקטורת, שזה מעלה את הכל, הבחינות, מה זה. יש 11 סימני אקטורת, אחד מהם זה חל בנה. איה ה-11 זה כנגד 10, החל בני בטל. יש ריח רע. לנו, אנחנו, יש לנו ריח רע, יש לנו עוד מסים רעים, יש לנו דברים שאנחנו צריכים לתקן עצמנו מכעס, ומכל מיני תאוות רעות, מכל מיני מידות רעות, ממידת הניצחון, וכל זה מאדומים שלא עבדנו את השם. מזה שלא עבדנו את השם, אז יש דברים רעים, וזה, אומר רב נוסן, שזה הסוד שלא ניתנה תורה לאוכל לא למען. מה זה אוכל למען? אדם אוכל, יוצא ממנו פסולת, זה נקרא מותרות. המותרות מביאים, גורמים בגוף, זה אפילו על פי רפואה, שאדם אוכל יותר מדי, אוכל אכילה גסה, זה יכול להזיק, והרם המחתוב של כל המחלות שהשם ישמור באים מריבוי האכילה, שאדם אוכל יותר מדם, מה שלא צריך. מה זה? שאדם אדם אוכל, אז יש פסולת, יש דברים שלא כהוגן. אבל מה זה מן? מן זה נבלה בכל העברים. המן קידש את עצמנו בפנים יש נפשנו. וזה אמץ זה שאכלנו, זה תמם. יש בזה תאמן שאפילו שאנחנו רחוקים או משהו, אבל אנחנו אוכלים איזה מכניסים את הקדושה בתוך קרבנו, זה המצה, זה המצה שאנחנו אוכלים. וזה, אבוי אחרי שאנחנו ספרנו את הספיר הסענצח, מתחיל, מתחיל בחיני עוד. מה זה עוד? רגלי דרגלין, המדרגות הכי נמוכות. המדרגות הכי נמוכות מה זה נקרא מדרגות הכי נמוכות וזה בימים האלה שזה הכנה ללג בויימר מה זה לג בויימר? רבשים הברחי זה בחינס אוינצ'ה באויד רגלין דרגלי אנחנו יודעים שהמלך זה קדושה זה רגלי הירד מובס. יורדת למטה יורדת בתוך המובס בתוך בתוך הסיטרה אחרי, העיניקה של הסיטרה אחרי יונקת מה, מהמלכוס. מאיפה יונק? מהרגל. רבשים הברחי, שהוא יוכל אני להפתר סקולה אוי לא מנה רבשים אלו לכל, מה זה נקרא רבשים אלו לכל, לכל העולם הוא. בצד אחד רבשים ברחי, הוא קבול מגלט הזויר, מגלט סוד וסטרירה, מה זה אנחנו לא אוכזים בכל מטרד, לא תדע לך, כמה שהצדיק יותר גדול, אז הוא יכול לרדת לרגלין דרגלין, זה היסוד של רבינו. כמה שהצדיק הרופא יותר גדול, הוא יכול לרפות את החולים הכי גדולים. רבינו מגלה שהצדיק זה נקרא בחינס נצח, מה זה נצח? נוחית לטטוי, כך רבינו מגלה בתוירי פייבייס. כי תצא למלחום רבינו מביא, מה זה נצח? נקודה. מה זה נקודה? הנקודה הזאת זה הצדיק, שהוא נחית לטעתו. הוא יורד לאנוש עם ההפכות ביותר. וזה הכוח שרבשים עם ברחאי. רבשים עם ברחאי, כמה שרבשים עם ברחאי, היה, היה בן מדרגה, וכמה שהוא היה, ב, ב, הגיע למדרגות עליונות, ש יתלבש בו נישם מסמוי של רבינו, וו-ו-ו-וaya לא בקינה זה שמהי שלא יודא כי קורנור פונוב ורחבינו בחיי אחלו לבר ולגיד ידענה. אני יודא, אני יודא, אני יודא שיש לי קורנור פונוב, אני יודא שהפנים שלו מאירים, אני יודא, ו'affילו ב-בספרים ראיתי בבנישחא יש ב ב, ב פעלים, תשובה שלמה, מה זה נקרא? כאילו, שמו, הרי אנחנו יודעים, לא קם כמוישה, איך זה רבשים ברחי, אומר שענה ידנה, הפשטו מהכוח של מוישה, רבשים ברחי ידע, שיש לו את הבחינה הזאת, ואחרי שהצדיקים יודעים, שיש להם את הבחינה הזאת, מה רבשים ברחי? רבשים ברחי, הבחינה שלו, מה הייתה? מה, רב שימ, מה זה רבשים ברחי? רגלין דרגלין, הוא קירב את כולם, יוכל repeat with all oil in the head. מה זה יכולณ לי יש רשויים, יש אנשים שפגומים, יש אנשים שמנחים ב-MEM T'TS ĪRTiMah, יוכל למד Aaa if all oil אני ובני, מה זה רבשים אברחיי, כישר את עצמו, כישר את עצמו עם אפילו אנשים שנמצאים בשול תגתיס. אם אנשים اخي פרוטין קירב את עצמו וקישר את עצמו שיכול לפטור אותם לדון אותם לכוס סחוז אם אתיר اعظم אני יכול לדון אותם לכוס סחוז אנשים רחוקים אנשים מחלל לשבת אנשים בעלי תאוות אנשים גנבים פורצים גיאור חל אני לפטור אותם מנדים אני גש לי אם אתיר اعظم לדון זה הקוער שרבשים בירחאי כמה שאת וזה מה שרבינו מגלה לנו שאף פקר מסנצדי אנחנו צריכים להתקרב לצדיק اخي גדול שאצדיק כמה שאצדיק اخي גדול שיש הוא יאכול רדת לא יש תקויח לרדת לאנשים اخي פחותים ומשם לעלות אותם זה הקוער שרבשים בירחאי יוחל אני לפתור את כל אויל המנדים אני יכול לפתור את כל, את כל הפושים ברחוב, אני יכול לפתור את המנותי. אז ברגע שהוא יכול לפתור אותם, הוא זה נקרא נוחית וטטוי, הצדיק מקשר את עצמו כל הבריאה כולו. כי זה נקרא צדיק וזה תלוי כל הבריאה כולו. וזה הכויח, זה הכויח שאנחנו נמצאים עכשיו, היום בלילה, אנחנו באזרם Hashem ניספוא סביר אסוד. וaze זה נקרא פסח שני. מה מרגז לנו פסח שני? פסח שני מזמם לנו כי ממנו לא ידחק ממנו נידחק. זה הקורח של רבשים בברוחה. זה הקורח של הצדיקים. שצדיקים יקחלים להמשיך על עצמם. מה זה על עצמו? מיקוחם להמשיך לנו. בקינך זותי. שאפילו שאנחנו תמיים לנפש אדם, אנחנו רחוקים מהשם מסבור, אנחנו נמצאים, אפילו שבפסח ראשון אנחנו היינו תמיים. כל כלל ישראל עושים פסח, מה הם באים ואומרים? אנחנו תמיים לנפש אדום, למה ניגור? אז איזה תנות יש לך? אתה בצמחה אומר שאתה תמה, אתה בצמחה אומר שאתה חוטר הפושע, אז איזה טענות, מה את רוצה? אתה חוטה או פושע, ואתה רוצה עוד, גם כן, להקריב קורם פסח, לזכות לזה. רק, מה זה? זה הכוח של צדיקים. צדיקים הם באו ואמרו, כמו שרבינו מביא, עוד מה את נראה, אם יהיה זמן, ווב, הרב אומר, שעל שוקה, צ'וקה ועל די החשק, אדם יכול להגיע לכל המדרגות ולא לפתור את עצמו באונס. הם בעצמם אומרים אנחנו תמיעים לנפש אדם. אנחנו לבת תמיעים. אז, אז איזה תנות אתה רוצה? למה אני גורה? למה אני לא יכול להקריב קודם פסח? אלא מה? הם ידעו, הם היו צדיקים. הם, הם תימו את עצמם לארויני של יויסף או לנודה ואביו. הם היו צדיקים. הם הרגישו יש ביזק כמה דעות, אמר הרגישו שיש, שהכויח של מוישי רבינו, יחול עוד פסח. יכולים לעשות עוד פסח. ומתי אנחנו עושים עוד פסח? מתי שנסתיים ביום אחרון? ביום אחרון שהשלושים יום של מפסח, שתאמו תאמן, זה ביום אחרון, נשאר עוד משהו שיריס, אז אנחנו עושים פסח שני. זה נקרא שהשעורים פתוחים, מה זה שעורים פתוחים? תדע, אפילו שאתה רחוק מהשם יסבורך, אפילו שאתה נמצא בממתת שערת תומה, תדע שאף פעם לא סגור. פתחים, פתחים לך את השערים, יכולים עכשיו. וזה מה שבזוהר, הקודש אומר, שמי צריכילת ספיר הסעוד, שספיר הסעוד זה הספירה הכי נמוכה, אז שערי פסיכיים, השערים נפתחים. זה מי שמה בהפילו שיתמימ לנפש אדם, אבל נוטים לחשוב על ימים שйוצץ באסקוד, ו אומרת, יתארו תמים, תמים, הפילו שאתם תמים, אתם מוכנים עכשיו ליקנס. פותחים לכם שאר. זה כמו שבענילה, בתפילת נילא ביום כיפור, כל יום כיפור, אבדים, אבדים, אבדים. יש תפילה, לא יודע, תח לנו שער באס נילה אנחנו עכשיו הלילה, אנחנו ממשיכים עכשיו אור כזה כמו לילה סדר. היום הראשון, ממשיכים, מי שיודע בכוונות, ממשיכים עוד פעם כמו שהספירה הראשונה של ספיר הסוי. זה מקרב ספיר הסוי. ממשיכים אותם הכוונות, אבל מה החילוק? מקודם המשכנו את זה בחוכמה, במקום עליון גברה מאוד, מי שיודע. עכשיו אנחנו ממשיכים את זה במוקר מחסת, ממשיכים את זה למטה, בעולם, בעולמות נמוכים יותר. זה החילוק, אחרי שאנחנו מתקנים בעולמות העליונים, התכלית זה לא רק להתקן בעולמות העליונים, התכלית סול, לגלות בעולמות התחתונים. איך נק <עיקר>, למשיך את השבע למשיך תעיר השמים למשיך את השבע לדד לא יח לו רנס קווידו זה קם וזה מה שרבינו קם בסוף תיר מדבר תיר עינה ורוח יסר כל אפסי אורץ באפסיות בארץ צריכים לגלות את העיר צריך לגלות את ה, את, את, את הניצץ סקדו שקם אפסי אורץ באפסיות של האורץ קם ולמה זה צריכים להריד את השפע, וזה נקרא אויד, זה השפע שאנחנו מרידים, אויד שבאויד, שרבשים הבער ומי שיודע, שהקטניס הכי גדול, מה שיש בכל ימי ספירה סאוימר, זה אויד שבאויד, זה נקרא הקטניס ראשון, שמקום הכי נעמוק, וזה רבשים הבער חי, יום, שיש את הקטנות הכי גדול, שזה הי... בזה יום? די נדבוין זליקרא אוטובוד זה רגלין שברגלין זה נקטנות בכיבון זז אנחנו נקווים קטנס סולושן זה כמו ילד קטן ממשיכים לו מוחים של ילד קטן משירד בכיבון קטנס סולושן מה זה מה זה הכוח של רב שמעון להמשיך לרגלים דרגלים לאנשים שפיילים ונימוכים, לאנשים שחושבים שהם מיואשים שאין להם תיקון. מי ממשיך להם את התיקון? יוכל, אני ליפטרס קולוי למנדים, תסמוך עליי. אני הצדיק, אני אומר לך שיש לך תיקון. איי, מה שעשית, זה כמו שרבינו אמר. כל העולם אומר, גם הברית, אין <קוד> אני אומר לך שיש תיקון. תשמוך עליי, אל תתייאש, זה רב שם ברך, וזה רב נוסט מחותב, רב נוסט נוס מה זה המעלה, מה זה, אשימך הזאת, מה היא עושה? הרי רב שם ברך, מה אנחנו שמחים, מה אנחנו רוקדים, מה אנחנו עושים, יום אלולה, מה עושים? בן אדם עושים יום הלולה? ذارار اريش כבר אחריני مين شي רואה הפריחות השואל واود بنوي סקינים של بشחנורח שאלי ما شنه זיי נודו من ميلاد זי זיי צמים, נודו تصاميم ولاد بورיימר ده لو امرن تكחנו يوم سمخه يوم يوم يوم כזא יתח斯基זא ימונא כזא גילל לנו כאליס סודות התורה מהו גילל לנו? שafi לו שאנחנו נמצאים ב shoal תחתי? אפי לו שעשינו מה שעשינו? יש לך חשאיך זה מה ש你说 אל תתייש יש אנשים חושבים Asi חיללתי שבוע Asi מה שעשיתי, אין לי אני ניתק לתצמי מהקדושה. אני לי שום בא בר אבשימן אומר לך, תדע לך, אני אתעקן אותך. יכול אני לפתור את קולוי למנה לא רק יכול לפתור את קולוי למנדין, אני מבטיח שאתיר לא תשתקח מישראל. זה לכוח הזו. מה שהתחלה. מה זה לא תראה, תראה, איי אני רואה, רוצים לסגור, תגשיבות, רוצים הכל. זה לא ילך, אני עומד עם הכוח שלי, עם הז... בזכות הזויר הקודש, אני אומר לך, תדע לך, תסמוך עליי, אני הצדיק שבדור, אני אומר שהתריך לא תשתקח מישראל, איי, כל כך מישראל אומרים, לא, אני אומר שלא, בזכוסי, אני עומד כמו חוי מבצורו, וזה מה שהרב אומר, על יודוי, על כדי כוח על דער כוח של התפילה, יודה זה מסמל את התפילה, על דער כוח של רבשימן, לא 아, יש אנשים, עמנוס מרק מסביר, בתפילה, מה הווידה שלנו, מגיע לגבויימן, שאנחנו יודעים מרבשימן, אנחנו מתמלאים סמכה, יודעים יהיה לנו תיקור. אבל מה הווידה שלנו, לכלול את עצמי נמרבשימן, להתקרב לרבשימן. להתקרב לצדיקים, לדעת שההבטחה באמת, שאתה לא תשתקח מכלל ישראל, אבל מי יודע מה יהיה איתי? שלי שאני אתקרב לצדיק, עבודי שלי שאני אעניך לעל עם רבשים הברכה, שלי יש שייכס, שאני אסתכל פעם לך שאני או שבן אדם לומד חוק, שיאגיד שם אתה זויר מה שיש בחוק. העיקר להיות שייכות <עם> רבשים הבאי <בחיי> חי. שיש שייכות רבשים הבאי אז יש שם כבר תקווה. רבשים אני יתקן אותם, רבשים אני יעזור להם. זה הכוח של הצדיקים, וזה גדוי לצדיקים במיתוסם, אנחנו יודעים שהכוח שרבשים הם אחרי הסתלקוס זה יותר מה שבחי. והכויח הזה, על הכויח הזה אנחנו סומכים, על הכויח הזה שרבשים בערכה יעמוד כחוי מבצור אל אמן כלל ישראל, שאתירה לא תשכח את זה. זה האימונה, וזה השמחה הזאת, השמחה הזאת ש, שזה מה ש... וזה האכונה לקבול לסאטירה, האימונה. מה זה? אנחנו מקודם אמרנו, יש דומי אחורים, יש דומים מחורי. רבשים המברחי זיכך את כל הגוף שלו. הגוף שלו בחיים חיוסוי היה בתוך אדמה, היה מלא פצעים. היה מלא פצעים. מה זה? מה זה? אני לא רוצה להיכנס למושגים. מה זה מי שמסתכל בריא שיסחוך ממה זה חיברית הקבר? הגוף נאכל. רבשים המברחי זיכך את הגוף שלו. כמו שכאן אנחנו אומרים, דיברנו, יש דומים אחורים, יש הגוף אחור, מידות לטובות, רב שימבר בחיים חיותו, זכרחת עם האיסורים שלו, 12 ו-13 שנים שהיה במערה, שהיה במערה, ו ו ו והגוף שלו היה מלא פצעים, ועד ידי כך שרפין חזבניו יאיר אומר לו, אוי ובוי שאני רואה אותך ככה, ורב שימבר חי אומר, אשריך שאתה רואה אותי ככה. אבשטו, רבשים וברך, יכל להיזכח את הגוף שלו. כמו שבן אדם חס ושלום אחרי מאה ועשרים, ייזכח את הגוף שלו בקבר. אז רבשים וברך, יכל להיזכח את הגוף שלו כאן בחיים חיוסוי. עבד את השם עם הגוף עד שחילה את כל הרע שבקיר בוי. את זה, הוא את זה, וכל אדם האחורים, בכל הלבוש הרמה שיש, הגוף, הגוף של בן אדם, זה לבוש על הנשומת, זה הגוף של בן אדם, זה רבשים וברכה, זכרח את עצמו. אנחנו ביום, היום בלילה, זה פסח שני, מחר מקריבים פסח שני, יש אפילו באחרוי נהיה, דעה, אם בונה בסמידש, אם היא בפסח שני או לא, מה זה פסח שני? מפסח שני אנחנו רואים, תואבוי למה שרבשים וברכה יעשה, שלא תשתקע חתיר מישראל. זה הכוח שרבשים ברחי, שממנו לא יידך, ממנו נידך. זה פסח שאין. יש שישים, שש אנשים. ما יש? מה קורה? שש מאות אלף היו נשים גם כן ורק שש מאות אלף זה היה מגיל מגיל עשרים היו שש מאות אנשים, אבל מסתום כמה מיליונים ומתוך כמה מיליונים היו שתי אנשים שלא עשו, שלא עשו פסח. שתי אנשים לא יכולים לעשות פסח. מי מתחשב? אז יש שתי אנשים שלא עושים פסח. מה יש? מה זה סוף העולם? אתה יודע, 600 אלף אנשים עושים פסח, ומתוכם שתי אנשים זה לא, אפילו לא אחוז, לא, לא, לא חצי אחוז. מה זה? מה זה נורא? שתי אנשים לא עושים. זה מה שמגלה לנו פסח שני, כי ממנו לא יידח, ממנו נידח. אפילו נפש אחד שנמצא בקצה העולם, אפילו נפש אחד שנמצא בקצה העולם, גם אותו צריכים לקרב להשם מסבוח, גם אותו צריך לחזור בתשובה, גם אותו בוער, הנפש של עם ישראל בוער וכיר בו, צריך לחזור בתשובה, וגמור צריך להתקרב לשם יזמר ויום רחוק אז מחפשים מצוות וממשיכים מצוות כאלה לאנשים הכי רחוקים עושים כלי צומים, שזה יהיה פסח שני מה זה פסח שני? אנחנו אומרים פסח שני, זה לא בזמן שיצאנו ממצרים זה אנחנו כבר יצאנו מ... לפני חודש ממצרים אנחנו רוזים אנחנו רוזים ביום בארבע שבועות אחרי שעצנו ממצרים לא אנחנו אתו, הצדיקים יכולים יחונים למשיח אטירה קדושה לא רוצה לרחקת בן אדם אטו ירוצה רוצה לתקנת בן אדם אטו ירוצה שאפילו אנשים כאלה שמתמיים לנפש עודום שהם בעצמם אומרים על עצמם, שהם חולי נפש, הם תמיים, אדם, הם היו תמיים, בפסח ריש הם היו תמיים, גם אותם יש להם תיקור, גם אותם יקרבים, זה הכוח של הצדיקים, וזה, אולי כבר אמרתי זה פעם אחת, יש רבי פרוים לומר, רבי פרוים, יש ספר עוי נקשב וסמבי, לי לא ידאבידו, כי יש, יש בזה דעות, אבל ידוע, שהיום מילולה שרב מייר בא לנס זה גם שייך בפסח שני יהודה, לת, יהודה לתיה יש כאלה שמפקפקים בזה אני לא יודע אבל ככה מקובל שזה מה זה רבי מייר? זה תועפ חינג רבי מייר היה קראו לו אדמור קרא, בעיר ונרואים רב, רב מייר קראו לו רב נורוי וקראו לו רב מייר שהיה מה רבי מייר עשה? רבי מייר הסתלק אז הוא אחר מי זה אחר? אחר, מארבע שנכנסו לפארדס אחר, היה יצא בת קול שוב ובוא נמשא ובוא נמשא חוץ מי אחר. חוץ מאחר אחר לא יכול לחזור בתשובה אבי נשאר מה? אלישאר בנביא אלי, אלישאר בנביא קראו לו אחר. והוא בעצמו אחרים, רבי מאיר. רבי מאיר קראו אחרים. רבי מאיר כי הוא למז מאחר, אז קראו לו אחרים. יש הרבה על, על הנקודה של רבי מאיר קראו לו אחרים. עד הדיקה. אבל מה רבי מאיר עשה? ביום שרבי מאיר הסתלק, אז יצא השן מקיב רוי של האחר. ותיקן יצא השן. הוא תיקן את האחר, הוא ימתיק את הדינים מאחר. זה הכוח הצדיקים. הצדיקים לא חושבים על עצמם, הצדיקים לא עובדים רק על עצמם, על, לצדיקים כואב שיש אחר שנמצא עכשיו בגיהנים. יש מישהו ש, שנמצא, שנמצא במקום, איי, הגמרה אומרת, מורו ואת לא יכול איתקוין, מה זה נקרא מורו ואת בחגיגה, מרובת לא יכול להתכון, זה תלמיד שפורש מנעתו יראה, נכון? מרובת <מח> לא, הוא לא יכול להתקן, אבל מה הכוח של רבי מאיר, הכוח של רבי מאיר מתקן אותי, זה פסח שאין. זה לש אנחנו עושים על רבי מאיר בלנף, לגלות לנו, תדע לך אפילו, אפילו, ודאי צריך לזהר, לא להיות חס ושלום, לא יכול להתקון, אבל רבי מאיר, הכויח של גם תיקן את שלו, זה הכויח של צדיקים. צדיקים כמרח ממנהגם, זה התוי רבי של רבי נאיר אומר, כמרח ממנהגם. הצדיקים יש להם רחמונס. על מי יש להם רחמונס? אפילו אנשים פחותים כאלה. שמרובת לא יכול להתקוין, שחזר אומרים לנו, מרוב�etah לא יכול להתקוין, יש לו תיקו, על ידי הצדיק יהיה לו תיקו, יהיה לו תיקו, איך ומה אני לא יודע, אני איש פשוט אני לא יודע, אבל יהיה לו תיקו, רב מר יכול להתקן אותו, רב שימא ברך יכול להתקן את כל העולם, איי אני רואה ואני צור, ויש אנשים רחוקים כל כך מיעדות, יכול לפתור. אתה לא תשתקח מישראל, אני, אני, יש כוח של הצדיקים, כוח של הצדיקים, זה השמחה, זה הישוי ררס מה שיש לנו בימים האלה, וזה הכנה לקבלת התורה, על ידי כוח הצדיקים, על ידי הכוח הצדיקים שהצדיקים מזכחים אותנו, הצדיקים נותנים לנו כוח התחסקס, שנאמין שאנחנו יכולים להתעכל, כי אחד הדברים מה שרב נוסט לדבר שבן מתרחק מיהדות אדם מתרחק למה מתרחק? כי אדם חושב גמרנו עשיתי כל כך הרבה חטאים עברתי בשעברתי חטאתי אביתי פשעתי פגמתי בפגם ברית, חיללתי שבת ואפילו כבר אני חזרתי בתשובה ועוד פעם ירידה ועוד פעם ירידה די, כמה כמה כמה כמה ירידות כמה כבר אני יכול להתקן לא זה הצדיקים הגלים לנו תדע לך אתה יכול להתקן ת, כמו, אם, אתה, אם אתה מאמין שכלקלת תאמין שאתה יכול להתקן זה הצדיקים זה הצדיקים אני לא יכול להגיד את זה אבל רבנו יכל להגיד את מי שמתקן אותנו הוא יכול להגיד לנו הוא נותן לנו א possibile תתחזק עובר אותך מה שעובר תאמין שאתה יכול להתקן וזה מה אשר רב נוסן מריח אני הניסיון האמיתי של בן אדם, שבן אדם occ dönה IMV שלו, אז הוא לא מאמין בעצמו. הוא לא מאמין שהוא יכול להתקן. וזה מה שרבן נוסט נכותב שאדם צריך, שיהיה לו אימון בעצמו, שיאמין שהוא יכול להתקן, תאמין שהוא יחד צדקום תאמין שהוא עם כו אתה יכול להתקן יש לך טובות, אתה יכול להתקן בפרט שמי שיח לרבינו אחד שהיה רוש השנה אתה יכול להתקן אה יש לי נפילות אחרי איתי איתי צדק מה מה זוי לי אני רואה אפ אני נמצא מה אני משלד עצמי ויש אנשים שואות אני נו אז נוסה להם מה נבנתה אתה רואה אפ אתה נמצא מה אתה עוצם מעציות שלך לא תמין שתהיה להיות צד וגומו תמין, תתחיל להתעורר, איסנארי מיופור קומי. אנחנו נמצאים בשעון תכתיס, אבל איתנארי מיופור, תצא מהאפר. כמו שבזוהר הקודש מביא, שכמו תרנגול מתגלגל באפר, אז אחריכן התרנגול, אחריכן התרנגול עושה ככה עם הכנפיים, ברגע אחד הוא מנהר כל האפר שלו. איסנארי מיופור קומי. יכולים להתנהר. כח כלל ישראל. יכולים לקום יאפר, יכולים ליתורר. יש פכינה כזות שיכולים ליתר, זה אם קוי אחד צדיקי, אם אימונה. אבל נס חתיב אימונה סחכומי שאדם צריך להיות אימונה בעצמוי. תמין שתר יכול יתקן, ואפילו אם עבר הספיר הסוי מאפר, שאנחנו ב28 ימים, של עבר, תתחיל לחדש את עצמך מהעכשיו, מפסח שני. תתחיל לחדש את עצמך מילה בואי מר, תתחיל לחדש את עצמך, אה איי, יוים, אה יוים בכל ותשמו, בכל יום יהיו בנך כחדושים, רבינו חידש לנו שאפילו ביום אחד תחדש את עצמך כמה פעמים, קמת בבוקר בלי סביות רצון, או כמו שנדבר בלשון שמדברים ברחוב, קמת על צד שמאל כמו שאומרים, בלי חשק, בלי חשק לתורה, בלי חשק לרד שמיים, קמת בעשר, קמת זה, אתה מחושב, כבר עבר היום, לא, עכשיו תחדש את עצמך, היום בקלות תשמעו, קמת בעשר, עכשיו תרוץ, עכשיו תניח תפינין, עכשיו תתחזק, אי, עבר כבר הזמן, תפילא וכו' וכו' אני יודע עם באיזה, אבל ביקן, תחתוב מה שאתה יכול, תחתוב מה שאתה יכול, זה מה שהצדיק מגלי לנו, אפילו בירידה, אפילו באיף שאתה נמצא, תמיד עם התחדשות, תמיד, תמיד שאתה יכול להתעכן, אין אין דבר שיפשר יתקן אפילו התחתוים ועברין יכולים יתקן ואולי זכרתי את זה שיש יש אנשי חכם ויה ויה ביום אני דוכים בארץ מצרים אני דוכים ביה ביום ב באו ועופדים בארץ מצרים ואנחנו דוכים בארץ שור שורץ אני דוכים בארץ שור ואני דוכים בארץ מצרים ובארץ העובדים לרצה, בארץ... אומר, אומר, אומר העלשיך, מה, מה זה בארץ מצרים, מה זה העובדים זה, זה אפילו הראשויים, שמתו בשלושת ימי הפלוגה, בימי החושך, סליחה, בכל שלושת ימי החושך, גם לאמי היתקות. והיועים ההוא, וזה כל הפרשס השבוע, מה שהיה לנו הפרש שזה עניין של החירוס, היועיבל, היועיבל מה שיוצא, ומה שהכל הבריאה יוצאת לחירוס, וראיתי אפילו, הזכרתי את זה, אני אומר סתם, ההורא, שהזכרתי את זה, ב, ב, ב, אני רק אומר את זה, שרב נוסן מעריך לדבר, בסריכר בש, ספויאלי, הלוכה בייס, מביא, מביא דבר מהבלשם טוב, זה קצת, אבל זה דבר עליון, מה שרב' נוסן מביא על פרשס באר מה זה שמיתם, מה זה יויבל. מה זה שמיתם, מה זה יויבל. אומר רב' נוסן מה זה לא ישךסום שור בדישוי. מה זה אומר רב' נוסן שיש גם האור הספונים, שיכול להיות שעשור והחמור. מתי שעבורם עובדים יכול להיות להם האור הספונים, gdzie שאדם מוחל כמו שרבינו מביא שיש אורס הפונים מתי אדם אוכל יכול להתקרב לאשם אסבח על ידי האכילה, על ידי הלועס הניצוי צאס, לכל יכול, ובשעת מייסי יכנס לו איזה ניצס קדוש ויחניס לו ברן, יכניס לו התעוררות, יכניס לו איזו התעוררות להתקרב לאשם אסבח, זה בחינס אכיל הסמן, אז ככה יש גם לבעלי חיים, ככה אומר רבנוס, ככה רבנוס נאמר, היי, אנחנו לא מרגישים, בזה השמיטה, שהכל אפקר, שהכל אין טעני, אין, אין תמיד לסניצוחון, אין כל, כל הבחינה, אדם יכול להתקן את זה. אפילו בא ורב לדבר, רב נוסן ככה לא מדבר הרבה מעניין, גלגולים והכל, שם הרב נוסן אומר, וזה בחינס, רק נקרא את וזה בחינס לא ישח כאפילו על הבאמו, חסה, תראה, כי יש גלגולה נשומויס בבאמויס ובחייס כידוע, וכמו שאמר הבא על שם טוב הקודש, זה אוחלים אוכלים בני אודום, תשמעו מה שכתוב כאן, אוכלים בני אודום, ושויסים בני אודום, ורוכבים על בני אודום וכו'. מה, מה וכו' אני לא יודע, אני יודע זה רק מרב כל מקום יש ניצוי צאי נשומס בני אודם. מה זה אוכל בני אדם? אתה... אדם אוכל באמה, אוכל משהו, תדע לך אתה אוכל בני אדם, יש בזה ניצוי צאי קדושה, יש בזה נשמות המגולגלות. וסתם לא, אתה לא אוכל את החתיכת בשר הזה, סתם אתה לא שותה את הזה, יש כאן במים, שותים, יש כאן אדם. וזה שלנו, מה העבודה שלנו שניוורך ברוכג כמו שצריך להיות, יש בזה נשמות. יש אנשים שרואים את זה, יש אנשים שלא רואים את זה, אבל יש להם אימון, למדו את רב נוסן, יודעים, יודעים שיש יש משהו, אדם רוחב, הוא רוחב על סוס. אתה רוחב על סוס, אתה רוחב על איזה בן אדם, יש שם מגולגל, הסוס הזה שייך להנשבה שלך. ככה רב נוסן מריח לדבר כאן, זה צחוק. אבל שאדם מתבונן את זה, וחיים זה, ולומד את זה, ומתפלל על זה, ועושה יסבוי דדס, שיעיר לו, אז, אז הוא אחרת, אז הוא יזכר את האדם שלו. הוא יודע שהוא ניגש לכל, ורב לדבר, שאפילו, על בעימא, שאין לו דס, והכל, אבל האורס הרוצן יכול יות, וזה מה שלמען יענוח, עבדהו ובהמתקו בשabbos ما זה זה כי בשabbos אפילו אVED אפילו בHEMA יחוליק נאש לו אור סארוטים ככה רבנן אמר כל אחד יכול להסתכל אני אני לא יודע אני יכול להקריד כל הקתה זה בילקש סחיר הספרלים ביש אלוק איז דלית יש כן כתים ולא אני יכול אני יכול אני יכול להקריד זה וזה רבנן מזכיר מה זה שמית ויויבל ש... כי שמיתה זה כמו שבס אז אומר הכל אפקר גזר רמס על אורס הרוצם שמתפשס אורס הרוצם כל כך עד שאין אחד מקפיד לצמצם בשלוי מה זה מה זה שמיתה פשוט אני רוצה להגיע איזה, זה שייך ל... ל... ל... לימים האלה עוד מעט נראה אדם לא מקפיד ולא מצמצם כל כך עד שאין אחד מקפיד לצמצם מה זה מה זה מה זה שמיתי, מה זה יויבל, הכל אפקר. אני יכול להיכנס לשדה של השניים ולקח את פירות בלי שלו. זה לא שינו כאילו. אז אומר רב נוסנן, ככל כך עד שאין אחד מהקפיד לצמצם שלו, רק הכל אפקר, כאין שום צמצום רק רוצן פושט בכל האוילום. ואז מצווה להניח אפילו לבאמות לכל תוורס הסודי, זה נקרא, אח שתחלה לחיים מעסודה בביור שצריך להפרי ל ל ארצ תיחלה עטווה מהבית עד שתחלה עטווה מהשדה אז אתה צריך לוציי מהבית לסות ביור ביור ביו אפילו לבהמות לאכול תווס סנ כמו ש את מה שכתוב בבמתיחה תיחיה כל תווס סול לאכול, כאי קר הור על ידי אכילה, וזה מה שעומר ליניאל <ש> שוויתס באימו, תלו נאיך נשייתוי לשבוי חל אינו, כי על ידי האכילה מבגל לאור הסרוצון, ואפילו בבאמה, אבל פי שאין שייך שם האור הסרוצון, מה זה שייך של אבל מאחר לאור אפילו באימה, יכול של איזה אור והיקר על הנפש המגולגלת שהוא הודו ממש שאולוב מאיר אורס ארוצון כדי לנעקו איסו ולעלו איסו. זה מסיים זה וזה עניין אבל כמשמית אוסרו לבוא איך... וכווו או, זה כל הסוד אני לא יכול להגיד אפשר לדבר על זה שעות, הכל יפקר, לא רק יפקר, אין לי דצה ניצוכן, זה, אני לא בעילים, אני לא שום דבר, הכל, הכל שייך לה הרבוי נשלוש. וזה התיקון המיטי, שגר זה וכבס כמו לאורת צדה. מה זה קבול הסאטרירה? מה היהודים הגיעו בקבול הסאטרירה? פסקה מיהם הזואמה. הזואמה שלהם פסקה. מה היה נאסה ונשמה? מה זה? הגיעו על ידי שאמרו נאסה ונשמה, פרחה נשמתיו, הנשמה פרחה מיה כל הגוף שלהם משתנה, כל המציאות של הגוף שלהם משתנה. זה, זה היה כבל לספיר. זה מה שתיארו את עצמה. זכרו לי כזה קדושה. קדושה, וזה, מה זה מוישי קיבל תירא מסיני, זה על ידי אל על שיפלס, עמידות הטובות, זה מה שהקדמנו. זה הדרכה לצקה אדמון לטוירי. אמידס מה שהיו צריכים פרישו קצת, מ לפני קבלת התוירה, לצד קצת מהתאבות, לפרוש את עצמנו מעניונים של קדושה, הכל. מה זה? אחרי שפורשים, חוזרים אחרי קבלת התוירה, שוב לכם לא הולכם, זה משהו אחר לגמרי, תתנהג בקדושה, בדיוק טוב הדבר, אבל תתנהג בקדושה, זה מה שרוצים איתם. אנחנו סמוך ללאק בויימר. מה זה לדבויימר? רבשים מברחי, מה העניין שלו היה? ענן בחביברסי טל ימילסי. כל הרבשים מברחי, מה זה? רק באחדוס. רק בחברה ביחד. רק כל אחד ביחד. לא אחד שולט על השני. אין תמיד אסניצוחם. רק אך נועה וענובה ושיפלס. ענן בחביברסי טל ימילסי. זה... זה הכויח, שמה ש... מה שמגיעים לקבול לסתויר, ראיתי, במורב השמש, בסוף פרשס אימוי, ודבר על ספרתם לכם, מה שהתחלנו לדבר, אז המור השמש אומר, מאין מה שאנחנו אומרים, אנחנו יודעים, שתלמידי רבי הכי ונפטרו בימי הספיר הסאוימאר, מה, מה זה היה, תלמידי רבי הכי ונפטרו בימי ספיר הסאוימאר, לא נאגו כובד זה בזה. אז קור מידייקים קור. יש משהו זה ב- ב- ב- ב-יוומס. מה זה ינו נאגו כובד זה בזה? הם לא לא ש.AppSettingsו ש- ש- ש- לא שדברו לשונור אחד על השני. לא שהם רע אחד על השני. לא שayarתי דברים כאלה. לא. אם אם אם אם דיברו הגמור נוקטת, לא נהגו כובד זה וזה. מה זה כובד? שוירוש הבריאה זה כובד. כולם לכבוי דיברתי ויצרתי. כל, כל הבריאה כולם לגלו כבוי את שמיים. זה הם לא עשו. בן אדם אמר סברה, אמר איזה שתיקל תוירה, אמר איזה משהו, נדעת שזה תוירה מסינה, שיהיה אימונה בשני, שזה תוירה מסינה, שגם משהו השני אומר, זה החידוש, כמו... כמו ששמענו, זה לא, לא נעבור כובד זה בזה. אבל הם לא היו מחלוקת. זה כבר הפריע. אז אומר המהוב השמש, למה? כי כל השירה של 100 ספירה, מה זה הווידה של 100 ספירה? ההפך המחלוקת. ההפך מידע סניצוכן. האחדוס צריך להיות, כי כל קבול לסתוירה, מה זה היה ויחנשם ישראל איש אחד בלב אחד צריך להגיע לקבל את התירה באו אחד לשני לאוב כל יהודי כנפשוי איש אחד בלב אחד שחסר את זה אז חסר وتشחסר באחדוס לא יכולים לקבל תתירה כל רשי אומר, וכל ו... המקומות היו ayu במריבה באו להר סיני ויחנשם ישראל איש אחד בלב אחד מקום יחידי כי לקבל את התורה צריך להיות, להיות ביחד, להיות אחדות לא לחש... לא אמלויך, לא יח לא אני ואף סיואי, לבטל מה שרבינו כאן מביא, תמיד לסניצוחו, והמחלויקס. כי כל הדברים האלה זה נובע מהאדומים שלא עבדו את השם. בן אדם שעובד, את... והאיך אנשם ישראל שיודעים עבדו בל... איש אחד בלב אחד, אז אפשרתו בתלות עצמם להשם מסבורך. זה נקרא מה שהתחלנו אותה, אותה, זה דרך חרץ קדמון לטוירה, שנקשים ללמוד טוירה, נקשים לקיים אית זה, זה היקר, זה המידס טויבס, לב טויר ברעלי אלוהיקים ברוח נוחון חדש בקירבי שיש לב טויר, אז יש רוח נוחון, שיש הלב הוא טעור, אז גם יש רוח נוחון, אני יכול, אני יכול לחדש את עצמי, אבל ברגע שיש דומים מחורים שאדם מונח בדומים אז אין אשתו יקרקס אין שום דבר השני מדבר איתי, זה לא נכנס לי ללב ככה רבינו אמר לעצמו שאם אחד יעבור ויגיד לו אוכי חזק אז היה מתחזק יותר רבינו מה זה כי הרב עבד כל גיפ אדם לא היה לו את העצמיות שלו הכל זך נועה והנועה בשיפלס, אז כל אחד יכול להשפיע עליי, כל אחד יכול לקרב אותי. כל דבר מה שאני רואה בבריאה זה מקרבתי, אותי לכבודי, דברתי ויצרתי, אני יודע לעינוק כובד בכל דבר, וזה השם נסבוח יעזור שעכשיו אנחנו, באחרונה לפני קבול לסטוירה, אחרונה שקודם כל לנצל את הימי הספירה, סאוימר, מה שיש, קדשנו, תארינו של הדעת, שכל ספירס אוימר, זה מתקדש את הבן אדם, זה מתאר את הבן אדם, זה כבר פעם אחת הזכרתי, זה מזמן שיש, הזכרתי זה, זה כבר, זה אני יודע שהזכרתי זה, יש, יש, רבי רב, רב, רב, רב יוחד בן ברויקה אומר, אומר, שמשפט מפסח הדצרת. מה זה נקרא מפסח עד הצרט? כל המשפורט של רשויים, היה לך סבירה סאוימר, יחלת לספור סבירה סאוימר, יכלת לקדש את עצמך בימים האלה. בימים האלה יכלת לקדש את עצמך. הימים האלה זה ימים מסוגלים, כמו שכתוב ברמבן, חתוב שזה כמו חול המועד ארוך. וזה נקרא שיש אפילו סעוימר, של שבס. כמו שאמרנו שבשבס יש אורס הרוצן, מתגלה הרוצן, שבס זה מכויר הברוכה, מתי שסופרים סבירס אוימר מתגלה אורי כזאתי, רוצן כזה, איי מה אני אומר, אני אומר רק איום כח וכך לא אומר, אתה אומר כח וכך לא אומר, אתה עושה רוצן נשם, אתה לא ידערך של מצווה, אבל זוהר בנצווה קלק וחמורו, אתה לא יודע כמה ערך של מיציה שאתה אומר איום כך וכך לא איום כמה זה יכול להשפיע עליך? כמו שאמרנו זה משפיע על כל השנה הימים האלה משפיעים על כל שנה השם יסבוח יעזור כמו שמחר מגיע פסח שני שיהיה ישרוסה דליסטה שנפתחים השערים שאנחנו נזכה להתעורר בתשובה נזכה להתקרב להשם יסבוח מתוך שמחה מתוך גגואים להשם ישבורה וקדש בוכו יעזור כמו שאנחנו מרי אחי ספירס ויי מר רחמן יחזיר לנו עבוי דס בסמיך דש למקומו במר בימינו אמן נסקה לגולה שליימה לגולה פרטית לגולה כללית אנחנו וכל עם ישראל ביאסקו למעגוד אחד נאסו תריצון חבלי ושלם שינסקה לאור חודש עציון תוי ונסכה חנון במאיר אור אמן